3D. Technologie, díky které si můžeme užít filmy v celé své kráse, dokáže nás stáhnout do děje, doslova pohltit. Zajímá vás, v čem je trik takových 3D kouzel? Tak se pohodlně usaďte, nasaďte si 3D brýle a jdeme na to. Člověk vidí prostorově, protože má dvě oči, které jsou od sebe vzdáleny přibližně 6,5 cm. Tato vzdálenost způsobuje, že předmět každým okem vidíme z jiného úhlu a jsme tak schopni rozlišit, že je vůči nám předmět blíž nebo dál. Přesvědčit se o tom můžeme, když budeme střídavě zavírat oči. Obraz se bude pohybovat. Pro vytvoření 3D efektu je potřeba mít vždy dva stejné obrazy. Používají se různé metody, my se zaměříme na tu jednu z prvních, která se nazývá anaglyf. Anaglyf je nejjednodušší metoda pro zobrazení 3D obrazu. Tuto metodu používám například při tvorbě 3D filmů, ale i obrazů a fotografií. Princip je takový, že se použijí dva stejné obrazy. Každý z obrazů má jinou barvu. Obvyklá barva je azurová a červená. Existují však i jiné barevné varianty anaglyfu, například žluto-modrý nebo zeleno-červený. Obrazy na sebe nejsou vrstveny přesně, ale s odchylkou, která odpovídá poměru vzdálenosti našich očí. Abychom výsledný obraz viděli ve 3D, neobejdeme se bez takovýchto speciálních brýlí s azurovým a červeným filtrem. Tak si te brýle a pokračujeme. Na principu anaglyfu funguje i náš exponát 3D stíny. Tento exponát má červený a zelený stín. Pokud bychom se dívali jen skrz jeden barevný filtr brýlí, barva, kterou má filtr a stín společnou, by byla pohlcena. Díky dvěma různým filtrům dojde k subtraktivnímu míchání a oči obraz vyhodnotí jako jeden. Odchylka zeleného a červeného stínu pak způsobí, že celkový obraz vnímáme prostorově. To byla jízda, co? Věda a technika se neustále vyvíjí, a taky naše planetárium využívá k promítání stále novější technologii. Výhodou anaglyfu bezesporu je, že internet je doslova přehlcen obrázky a videi tvořených touto jednodušší metodou. A díky tomu si 3D obraz můžete i vy vychutnat z pohodlí domova.